Sattiloukola Mitkä eläimet toimivat pölyttäjille? No, suuri osa pölyttäjistä on mehiläisiä, mutta tietenkin monet linnut tai jopa lepakot tai pienet nisäkkäät saattaa toimia, toimia pölyttäjinä. No, kuinka merkittävää tämä sitten on? ajatella ekosysteemejä. No, valtaosa meidän, meidän ruoasta mitä me syödään niin, niin tota, vaatii enemmän tai vähemmän pölytystä, eläinpölytystä. Mitkä pölyttäjät ovat merkittävimpiä? Meitä vaikka Suomea. No, Suomessa hyönteispölyttäjät tietenkin on tärkeimpiä niistä mehiläiset, mutta tietenkin kovakuoriaiset ja perhoset kukka toimii toimii Onko tämä sama trendi maailmanlaajuinen, vai onko onko eri maailmaa, erilajeja No, tietenkin mehiläiset niin näin maailmanlaajuisesti on se ylivoimaisesti tärkein pölyttäjäryhmä, mutta tietenkin se, taas jossakin tropiikissa niin tosiaan lepakotkin saattaa toimia pölyttäjänä ja tärkeinä semmoisina. Linnut ja jopa tosiaan pienet kädelliset ja pienet jyrsijät. Mutta kyllä niin hyönteispölyttäjät ja varsinkin mehiläiset on niin ehdottomasti se tärkein ryhmä. Eli pölyttäjät ovat merkittäviä paitsi ekosysteemien toiminnassa myös palveluna. Mitkä kaikki ravintokasvet sitten vaativat pölytystä? No, valtaosa meidän, meidän syömästä ravinnoista tosiaan vaatii enemmän tai vähemmän pölytystä. Ja tosiaan 75 prosenttia kaikista viljelykasveista on riippuvaisia enemmän tai vähemmän pölyttäjistä. No, mitä muuta me sitten tiedämme pölyttäjistä? Muuta kuin, että meillä on joukko eläimiä, jotka vierailevat kukissa ja kuljettavat siitepölyä mukanaan, mutta mitä muuta ne ovat? No, pölyttäjät ei pelkästään ole tietenkään ihmisten, ihmisten tämmöisiä hyötyeläimiä. Niillä on arvoja. ne on monesti huomattavasti älykkäämpiä, vaikka kun me ollaan kuviteltu. Uusimmat tutkimukset osoittavat, että mehiläiset malaiset kimalaiset on, on todella älykkäitä. Ne pystyy oppimaan ja ne pystyy muistamaan. Ne oppii seuraamalla toisia yksilöitä. Ää, tietenkin se, että niin pölyttäjä tuottaa, tuottaa meille ihmisille hyötyjä, ruokaa ja raaka-aineita vaikka vaatteita varten tai lääkkeitä, mutta se, että ne myös pölyttää suurimman osan kukkakasveista, joka tarkoittaa, että nämä kukkakasvit sitten toimii ravintona monille muille eläimille ja ikään kuin pölyttäjät pitävät yllä ekosysteemiä, jos, jos näin ajattelee. Ja nämä viimeaikaiset tutkimukset, jotka on osoittanut, että, että mesipisteistä on huomattavasti älykkäämpiä, kun ollaan aikaisemmin kuviteltu, niin se toivottavasti tulee muuttamaan myös ihmisten maailmankatsomusta siihen suuntaan, että ei enää pidetä hyönteisiä ja pölyttäjiä ainoastaan tämmöisenä käyttäytymisrobotteina, vaan että ne on jotain paljon arvokkaampaa. Vähiläiset maalaiset paitsi että ne osaavat pölyttää, saat suunnistaa, ne myös oppivat asioita, kommunikoivat keskenään, käyttäytyvät hyvin pitkälti niin se, miten me yleensä ajattelemme sosiaalisten olioiden käyttäytymistä. Kyllä. Tai miten me ajatellaan, että miten älykkäät eläimet Yleensä Yleensä älykkäinä eläiminä pidetään semmoisia ihmisen kaltaisia tai isoaivoisia nisäkkäitä varsinkin. Niin, niin, niin. Nyt ollaan ehkä pikkuhiljaa pääsemässä eroon tästä ihmiskeskeisestä maailmankatsomuksesta ja voidaan nähdä vähän ehkä laajemmalti. Että, että tuota, pienet, pienet pörjäisetkin voi olla todella, todella ikään kuin ihmisen kaltaisia käytökseltä. No, miten pölyttäjät sitten voivat? Mitä pölytteille kuuluu tänä päivänä? No maailmanlaajuisesti pölytteille kuuluu aika huonoa, että, että ympäri, ympäri maailman tulee, tulee uutta, uutta tutkimusta jatkuvasti, joka, jotka näyttävät, että pölytteet ovat katoamassa tai vähenemässä. Ja sama, samansuuntaisia trendejä on myös Suomesta, että esimerkiksi rypsi ja rapsin ö, tuotto on alaspäin, alaspäin menossa, eli se tarkoittaa siitä tai vihjaa siitä, että myös täällä pölytys on, on tota, voimassa huonosti, eli pölyttäjiä. Ei ole niin paljon kuin ennemmin. No, tähän on monta, monta tekijää, eli tähän vaikuttaa maan, maan käyttö, niin kuin teho esimerkiksi on yksi, yksi näistä tekijöistä, jotka vaikuttaa ilmastonmuutos, pistää ahtaalle monia pölyttäjiä, jotka on vaikka sopeutunut pohjoisiin oloihin ja sitten ilmasto kun lämpenee niin. niin tänne tulee kilpailevia lajeja, eteläisempiä lajeja. Sitten tietenkin tehoaineiden käyttö, hyönteismyrkyt, vaikuttaa negatiivisesti pölyttäjiin. Ilman saastuminen esimerkiksi. Mitkä lajit ovat nyt näitä, jotka kärsivät esimerkiksi ilmastonmuutoksesta? Onko meillä jotain tiettyjä lajiryhmiä, joissa tämä on selvästi iso uhka pölyttäjille, vai onko se yle, hyvin yleinen ilmiö? Maailmanlaajuisesti on, on pystytty näyttämään, että, että niin kun pohjoisiin oloihin sopeutuneet lajit varsinkin kärsivät. Kärsii, meillä, meillä tietenkin on useita villipölyttäjiä, varsinkin kimalaisia, jotka on sopeutunut pohjoisiin oloihin. Ja ilmaston lämmätessä nämä lajit tietenkin joutuvat ahtaalle. Suomessa on myös näytetty, että monet peruslaiton on kärsinyt ilmastonmuutoksesta. Ja tässäkin sama trendi, eli pohjoiset lajit kärsivät tietenkin eniten, tai tämmöiset lajit, jotka on erikoistuneet sitten tiettyihin, tiettyihin kasveihin. Ja sitten kun ilmastonmuutoksen seurauksesta etelästä tulee uusia lajeja, niin ne joutuu sitten kilpailun takia kovemmille tai ko koville ja tuota, sitä kautta sitten, sitten siirtyvät pohjoisemmaksi. Miten voisimme tehdä tälle tilanteelle? Miten voimme helpottaa pölyttäjän asemaa, turvata niiden biodiversiteettiä? No tietenkin yksi, yksi konsti on maatalouden, eli tehomaatalouden muuttaminen jollain tapaa ympäristöystävällisempään suuntaan. Tietenkin tehoaineiden käytön käytön vähentäminen tai kokonaan jopa lopettaminen, on sit ainakin tietyillä alueilla. Sitten tietenkin ää, kukkien tarjoaminen pölyttäjille, koska pölyttäjät on riippuvaiseen kukista, niin meidän täytyisi huolehtia siitä, että näitä kukkakasveja on sitten saatavilla. Ää, luomun suosiminen on tietenkin yksi, yks, mitä me voidaan tehdä. Siinä on ainakin ihan muutama, muutama käytännön esimerkki. No mitä yksittäinen ihminen? Voi tehdä pölyttäjiä hyväksi? No, yksittäinen ihminen voi omilla valinnoillaan tietenkin vaikuttaa. Eli kun ruokakaupassa tehdään ruokapäätöksiä, että mitä sitä ostas ruokaksi, niin voi, voi vähän olla kriittisempiä, vaikka suosia luomua ja siirtyä lihan, lihan syönnistä kasvisruokavalioon. Koska lihan tuotanto vie aika paljon peltopinta-alaa sitten, sitten muun ruoan tuotannolta, kasviruan tuotannolta. Ja, sitten tietenkin ihan omissa pihoissa voidaan, voidaan tehdä pieniä asioita, kuten istuttaa pölyttäjäystävällisiä kukkia sinne puutarhaan ja voidaan ehkä vähän leikata vähemmäistä nurmikkoa ja antaa, antaa luonnonkukkien kukkia. Eli jos menetään nurmikon leikkaamatta kesäajaksi, niin se on hyvin pölyttäjäystävällinen teko? No se on pölyttäjäystävällinen teko ja se on tietenkin helppoa kaikille, koska se vähentää sitä omaa työtä.